يقول سلام بك قلبي والدمع يجري من أعيانا على الذي حبهم قلبي والنفس بدأ ومرانا يقول سلام بك قلبي والدمع يجري من أعيانا يا قرى نسيناهم يا سن عليهم يا سن يا في داخل المغرب I okay. عليه اليوم والناس واجدوا يبغونا شيكات تكتب وشيك الكاش والدالذي هم يدي اللونة <تصفيق> يا قهر قلبي عليه اليوم والناس واجدوا يبغونا شيكات تكتب محسونه لو باع بالقسط بشلة لو زاد بالسعر